Signal este o aplicație de instant messaging pentru mobil, care îți protejează viața privată și care are codul sursă liber. E bazată pe un protocol de criptare pusternic și nu permite niciunei companii monitorizarea conversațiilor tale. Aplicația este gratuită și poate fi descărcată din Google Play și App Store. În plus, merge și de pe desktop și o pot seta ca aplicație din oficiu pentru trimis și primite SMS-uri. Nu-ți spunem să renunți la Facebook Messenger sau WhatsApp, dar dacă dorești o conversație cu adevărat privată, Signal chiar oferă o comunicare privată. Facebook Messenger îți cere acces la o mulțime de resurse de pe smartphone și înregistrează tot felul de date fără să-ți dai seama. Cumpărăturile online prin aplicație, caracteristicile telefonului, lista tuturor conturilor deschise pe dispozitiv. Facebook deține și aplicația WhatsApp, care chiar dacă oferă comunicare criptată, tot păstrează mesajele criptate pe serverele companiei și vor ști mereu cât de descomunici cu anumite de număr de telefon, între ce ore ești mai activ în aplicație, cât timp durează conversațiile tale și de unde accesezi aplicația. De ce este mai sigur Signal? Pentru că are un protocol de criptare avansat atât pentru mesaje text cât și pentru voce. Nu stochează metadate despre comportamentul tău, iar codul open source permite analizarea aplicației de către oricine dorește. Deci, dacă Signal n-ar face ceea ce spune că face, s-ar descoperi imediat. Cu Signal ai toate avantajele celor mai populare aplicații. Se instalează foarte ușor și reprezintă alternativă viabilă de mesagerie instantanee pentru protejarea vieții private. Încearcă Signal și recomandă și prietenilor tăi aplicația.